Πότε μπορεί να επιστρέψει ένα ασθενή στην εργασία του και στι δραστηριότητέ του. Με τη σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών ε, και ειδικά με την τεχνική FUE, η οποία είναι ελάχιστα επεμβατική, η επάνωδο τη εργασία, αν μιλάμε για πνευματική εργασία, κυριολεκτικά μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα. Ακόμη και χειρονακτικέ εργασίε ή ε, ε, ενασχολήσει όπω δραστηριότητε στον εξωτερικό χώρο άθληση. Μπορούν να επαναληφθούν χωρί κανένα πρόβλημα το αργότερο σε μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που προσφεύγουν στον πλαστικό χειρουργό για να κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών πιέζονται από το χρόνο. Ξέρετε πώ είναι η σύγχρονη ζωή. Ε, υπάρχουν επαγγελματικέ και κοινωνικέ υποχρεώσει που δεν χωρούν μεγάλη αναβολή. Η σύγχρονη λοιπόν μεταμόσχευση είναι εφικτή και με γρήγορη επάνωδο στι δραστηριότητε εντό λίγων